هذه الشيلة إهداء من أبو مبارك إلى والدتها الغالية أم ثامر. أم ثامر. هل الفرح فداننا والليلة أفراح وسرور. سوق محفل العرسان عيالي وأجمل وأحلى الليالي. عيال رباح الليل فرحتهم ما يوصفها شعور. ومن أبو مبارك تجيكم ملحن وبيت الجزام عيونكم. عساس من يا أم الثامر يا غواتي جنتي والعين نور يم الكرم والطيبي اللي فالبشر بشر ما لذني يا يا بنتي يا فجر ويا أحلى البدور أهل عدن على المنصة يا ملكة الجمال يا خواتي يا بنات العز انا قن فخور يا عمة العرزان يا تجر درب والذلال وخاني صعبه الامور عيال ما ارجو عساير ربي ذا لا مرابط وسمد شيخ كريم وراعي شر ورايد اللي يحتمل مكاف ونشل الثقال صات شفن باليمين يمن وصداج في الصدر والشهمه تركي برمرات ينطح ضحك بر الفعال قبل حدث مثل الصقر وحمد كسب كل العلوم الطيبة وحزن فعال وخرب ربعنا بلت المطران ظاهينا الشبر حنا حمرنا وواضر من ضحا فحر رجال اختمها يلا تدي مفرحنا طول الدهور عسى السعادة دايما في كل وقت وكل حال هل الفرح في دارنا والليلة افراح وسنو عيالي واجمل واحلى الليالي عيال رباح الليله فرحتهم ما يوصفها شعور ومن اب مبارك تجيك وملحن وبيت الجزال عيوني امي ام ثامر زاهد تجي انا السطور افرحي ماهب احطاتك عسس منك خواه يا ام ثامر يا غواتي جنتي والعين نور فالبشر ما يثنى ويا بناتي يا فجر ويا هنا احلى اهل عدن على المنصه يا ملكة الجمال ويا خواتي يا بنات العز انا فقر يا عمه العنسان يا تجد ربا والذلان وخواني حزامي وذخري في صعيبه الامور عيال مرجو وعسى يرحم ربي ذا الجلال من عضدي واسمك شيخ ورايته اللي يحتمل مقاف ويشل الثقال وصات سفن باليمين ووفته تشفي في الصدر والشهم تركب المراجل ينطح برا الفعال عامر ليا منه وقف لحدة تنكر الصقر وحمد كسب كل العلوم الطيبة وحزن العال وخرب ربعي عنابت المطران ضاهينا الشقور عسى السعادة دايمة في كل وقت وكل حال